Thank you. هاي عيونك يا سيد أمجد سيد فارس السعبري يعني الخال أحمد السعبري والعيون الحاضرين على الرأس كلهم قويح يلا السادة هاي عيون السادة Thank you. One, الخال العزيز الله. أبو أنور السعبري حيا الله الخال العزيز أزيمين خار سنبور حسن السعبري أيوة كل السادة عمي والسادة الإعلام خواض أيوة العريس وأمام العريس حيا الله أبو سلطان عمي الإعلام أيوة. يا ابويا صوب انت لي يا ابويا سوى ما الطوج كلم يدي من ماعبود ها ستجول يدوب علي والعب علي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هذا هاي المعمار المعمار المعمار حسين المعمار المعمار اهل المعمار عمي عرس أسمع اسمعني المعزوف يا صدودي يا حبيبي ايحنا انبروان وادش عليا وادش عليا وين نكون انبروان وين نكون انبروان يطلع في <تصفيق> يطلع I'm sorry, give you. I'm sorry. اكو هنا من بار تنسيق الولع. او مبروك الراسه، او مبروك الراسه، او مبروك الراسه، يا بيت الشاع. الراسه،